П'ятирічна Анастасія Дзюбак вперше прийшла до гостини Святого Миколая. Розповідає, що приготувала для нього. – Укритку такою. – Що ти будеш розповідати Святому Миколаю? – Піршик. – Привіт-привіт. Гарна дівчина завітала до гостині. Це лист Святого Миколаю, так? Наша сім'я допомагає солдатам, бо ми вже дуже хочемо, щоб закінчилася війна. Допоможи, будь ласка. За словами Святого Миколая, у більшості дітей, які приходять до його гостини, одне спільне бажання. Просять у Святого Миколая перемоги, миру в Україні. І дуже у багатьох батьки зараз перебувають на фронті, і зрозуміло, що вони просять найшвидшого повернення їх додому з перемогою живими і здоровими. Усі дитячі листи Святий Миколай перечитує та зберігає. Каже, кожний особливий залишає відбиток у душі. Мене Зовуть Аріна, мені вісім років, я живу в Одесі. Я дуже-дуже мрію, про що б закінчилась війна, хочу повернутися до батьків Одесу. Святий Миколай, пише тобі «Лаура», хочу тебе попросити тебе миру, перемоги і здоров'я усім нам. І пазл єдинорога. Миколай каже, що жодна дитина не йде від нього без подарунку. Ми дивимося свій список, якщо дитина є в нас в списку черних, вона отримує відповідну подаруночок, подаємо завдання на наступний рік заспівати пісеньку, вивчити віршика, і таким чином відбувається наше спілкування. Як розповіла завідувачка літературною частиною Академічного обласного театру ляльок Вікторія Земба, гостина Святого Миколаєв відчинила свої двері 6 грудня. Багато людей відзначають Святого Миколая 6 грудня, і зі змінами у календарі святкувань ми вирішили, щоб догодити усім людям, незалежно від, там, від незалежно від того, яку церкову вони відвідують, що всі мали змогу поспілкуватися з чудотворцем, то вирішили, що він буде гостювати в нас трошки довше. Гостина Святого Миколая працює без вихідних – щодня з 17 до 20 години. «Власне гостина буде працювати до 6 січня, ми вирішили зробити цілий місяць. Будуть вихідні єдине 31-го і 1-го числа, щовечора ну, плюс-мінус 45-50-50 плюс. От десь отак от стільки діток ми приймаємо, але це враховувати, що це тільки дітки, а дітки зазвичай приходять як мінімум там, з одним з двома батьками, а ще можуть приходити і всіма родинами. То в е, нас дуже тут велелюдно по вечорах, дуже весело, дуже гамірно». Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.